Прийшли для посилищі, відправили їх усі, скажімо так, пачкою, сформували, замовляв проводки для того, щоб можна було підключати павербанк від павербанка роутер. і цю коротко, коробочку яка видає A few later. Преобразує інтернет від провайдера Вибачайте не знаю як називається правильно тому можете написати Замовляв у різних продавців різні тому що не знаю яка буде правильно працювати оскільки в мене два роутера один споживає один ампер а другий споживає 1,5 А. і я надію що це максимум скільки він може споживати ну я буду пробувати якщо на той случай якщо один із цих проводків не почне працювати у мене є отакий який від іншого повербанка я підключу. У мене там є виход на прикурювач через буст Ну, для бустера. Я вже пробував. То працює. Е, такий варіант. Це звичайні, я думаю, ви в інтернеті їх бачили. Е, там були, до речі, ще от такі різні ну Мало який понадобиться. І отакий є, який перемикає 9 і 12 вольт. То є, ну, мені потрібно 12 ну а рептом потребується і е, про е, замовляв таку цю для ну, зарядку для цього для акумуляторних батареїв так коробочка трошки пожмакана от таку іменно lim 4 s у мене була до цього так би мовити більш професійніша Лі 500 е, інженер чи якось я не пам'ятаю треба подивитися М 500 е, ну там тільки від е, цього можна було підключати або від прикурювача або від е, розетки цю можна пробувати підключати тут ось іде Type-C тобто від павербанка да ця не така е, та мощніша мощніше тому що там є шла можливість підключати, ну, у мене, в у всяком випадку, воно писало по 1000 на по мА на кожен слот батареїчний Тут а так не можна. Тут можна або два, або 4 по 500. Ну, тобто, тому що 2 А тільки вона споживає, скажімо так, від павербанка. Так, попробуємо під'єднати просто тим, що я заряджаю телефон тільки заради того щоб подивитися чи працює вона також вона використовується в режимі павербанка але тільки оцей слот тому що та М500 там можна було всі 4 поставити і буде павербанк мощніший ця тільки так ем Так, да, до речі ще є такий прикол що нас так, пробуємо запустити просто від цієї отак чи покаже щось ні не показує е, у нас у мене був прикол що е, не хоче працювати якщо її підключать через кабель Type-C Type-C тому що в мене цей яким я зараз під'єднав у мене він Type C, Type C. У мене є теж по-моєму, якийсь, якийсь зарядний, який не хоче працювати. Тільки а, зарядне те, яке я підключав для цього для телефону, воно не хоче. А, ну так, звісно, працює. Не знаю, чому так, ну працює тільки якщо під'єднати іменно цю, Type A. Type C не працює. Хоча через нього можна було більше, ніж 2 А дати. Ну на телефон іде 5. Тому, можливо, вона і не хоче так працювати. Ну, хоча не знаю. Так, ну тоді ми не достанемо Так, його від павербанка. Так, ну от від павербанка. Що у нас тут? 500 мА. Модно вибираємо. Тест. Треба щось розібратись? Ага, все. Розрядка-зарядка. 250, 500. 1000 не дає. Бачите, 1000 не дає. Тобто 500 це максимум. Це не прикольно. Для такої батарейки прийдеться довго ждати. А, 700, дивіться. У, в режимі Charge можна 1000 виставити, а в режимі discharge тільки 500. В тесті 1000 можна. І в power в storage можна 1000. Ну це треба буде спробувати, зараз буду тестувати. У мене є декілька батарейочок, які можна Ну, графіка трошки краща, ніж в m 500. Вже все таке типа, як новіше. Так, зараз буду пробувати ці всі проводки, якраз зараз хвилин через одну-дві повинно потухнути світло, і будемо пробувати. Тестувати, запускати домашній Wi-Fi від PowerBank. Всім дякую. І так, ось кабель з роутера. Е, від PowerBank я, я підключив коробочку від провайдера, в принципі, їй все одно, будь-який провід її витягує. Тобто вона там бере, по-моєму, 500 мА вона бере, тому їй все одно, все на ній працює. Що стосується роутера, то, звісно, проблематично. На оцих мій роутер не працює, той, який на півтора ампера споживання, той, який на 1 ампер споживання, він працює. Оскільки роутер являється високо. Так, роутером так. Роутер, світиться лампочки. Сейчас покажу. Оскільки роутер являється високо, то у мене був кабель подовжувальний. Я його ось через кабель від камери і пішов наверх. E, Wi-Fi є, швидкість така, як потрібно. Ну, працює. Працює. Ну, працює від цього, працює. І від цього, що я тоже замовляв Вони пишуть 1,5 а, а при 12 В, але мультиметра у мене зараз немає, щоб перевірити, тому що в мене мій накрився, а новий заліг ще не приїхав. Десь їде то в принципі вистачає раз працює, а на цьому не працює.